ويتش ويتش كما تشا غير مركش خذ راحتك الموضوع اللي يعاونوك اولا باس ما احلى ان نعيش في بلدي الواحد هاك خلاص فرغ الشغل كاين دي شرف يحشني بوتي قاعد تحاول الوضع صح يعني انا خاطيني وخاطيك انت خويا حبيبي